Та ж землю, що маємство тобі біда, Що не наснися в страшнім сині. Та ж землю, коламутна я вода, Що підкади тобі мені. Указ, знака, з інструкція, ні В чому сенсу аж ніяк, на дурні в дурні Пам'ятаєш, плюс у клуб, Це молодпорядоний царям, А на гора перебабло Перепересічний громадянин Готовий дати нам табло Я із сісти не піти За кожен папірець плати Ще відчуваєш я і ти За це нас господи прости Ти пам'ятаєш? I don't think I'm Від серти. Серти і нам на них, і їм, на нас все добре знає, я і ти. Але хто в курсі всіх подій, залишившись без надій, В результаті в наших дій, притисним ще одних. Повінь, ти пам'ятаєш і Рядом був царем, ще не там жезву, а далі плать.